دلوقتي النهارده انا هوريكم طريقه تسيح الزبده البلدي طبعا احنا بنجيب الزبده البلدي وخصوصا ان هو بتبقى عامه بتبقى حلوه في شهر في شتها في شهر واحد فاحنا هنحطها في الحله دلوقتي بحيث ان الحله كمان تبقى واخده راحتها علشان ما تسحش مننا وتفور فانا هسيبها تسيح شويه وهقول لكم نعمل ايه تاني ما تشيليش دلوقتي انا الزبده ابتدت تسيح فانا بقى ايه بقلبها علشان ايه ما تلزقش مننا. وعايز اقولك ان الزبدة دلوقتي احنا في واحد وتسعتاشر بقت بمئة وعشرين جنيه. بقت بمئة وعشرين جنيه. بس احنا طبعا لاغنا عنها احنا بنجيبها وهنفضل نقلب فيها. هنقلب فيها بطر لحد ما اه تسيح خالص. وابتدي شكلها يصفو يبقى صافي وهقول لك هنعمل ايه دلوقتي الزبده ابتدت تفور اهي تطلع الرغاوي بتاعتها هبتدي طبعا اقلب فيها وامسك الرغاوي كده وطلعها فوق علشان تطلع الهواء اللي في الفقاعات ديت تساعدها ان هي ايه تصفى بسرعه فطبعا ده لسه قدامها شويه كتير علشان تبقى السمنه اللي احنا عايزينها اللي هي تقعد فتره طويله فهي هتسيبها لحد ما الرغاوي دي تهدر بعد اقلب فيها شويه واقول لكم تعملوا ايه دلوقتي الرغاوي المرحله الثانيه اهي ابتدت تروح وابتدا تطلع الفتافيت اللي هي الصغيره دي اللي هي هتبقى ايه المرته في الاخر دي السمنة بقى هتصفى لما المرطة دي تبقى البني الفاتح اللون البني الفاتح ندفي عليها علشان بعد كده نخزنها وحسب لكم ازاي تخزنوها لان طبعا بنخزنها لما السمنة دي تبرد خالص عشان في برطمانات الازاز بحسبها لكم في صندوق الوصفة تحت وحشوفها لما تصفى شوية اقول لكم نعمل ايه تاني دلوقتي هنحط بقى اللي عايزه تحط ملح لو انتي عايزاها تستنى معاكي فتره كبيره تتخزن مده كبيره فانتي هتحطي لها ملح في لو انتي هتستعمليها على طول يبقى خلاص ما تحطيلهاش ملح هنحط كمان معلقه دلوقتي انا بجيب الكميه اللي انا عايزاها وبسيح جزء منها يعني مش لازم مش ضروره مش بالضروره ان انا أسيحها كلها يعني انا انا بسيح جزء منها والباقي بشيله قوالب كده في الفريزر في الفريزر مش في الثلاجه في الفريزر ولما أعوز في ساعات في اكلات بحب احط منها الزبدة كده مباشره من غير ما تسيح وفي وممكن ابقى سيحها بعد كده يعني اللي اشيله اسيحه بعد كده بس فانا هفضل اقلب فيها لحد ما الفتافيت دي تبقى اللون البني الفاتح وهقول لكم تعملوا ايه طبعا انا طبعا عايزه اقول لكم ان احنا هنفضل نقلب فيها يعني هنفضل نروح ونيجي عليها كده نقعد نقلب فيها وانا موطيه النار عليها يعني انا مخليه عيني البوتاجاز على الناحيه الثانيه بحس ان انا ايه رايحه جايه اقلب فيها واشوف الفتافيت اللي تحت ديت اللي هي هتبقى المرتب. اشوفها لونها بقى ايه. لحد ما تبقى تفضل تغلي كده لحد ما تصفى. والفتافيت دي تبقى لون البن الفاتح. وهقول لكم شكلها ازاي. دلوقتي السمنه خالص صفية خالصة اهي. بقيت صفية. بشوف الفتافيت اللي تحت دي. كده بتبقى بني فاتح. وهي بي... اه لكم عشان تشوفوها وتتاكدوها اهي الكاكه كمان انا اهو بصوا كل دي هي دي البغاوله البيضه اللي كانت اللي كانت فاتح. بس انا دلوقتي هخفي عليها واسيبها وه... لما تبرد خالص يعني قبل كده طبعا يعني غلبه فتره بس واصفيها بحطها في برطمان يصح يكون ازاز وهقول لكم ازاي بتخزنوها وهسيبها لكم في صندوق الوصف صندوق تحت بس اهي شوف ده اللون اللي احنا ايه ليه لان الحله بتبقى محتفظه بكميه سخونيه عاليه جدا لما بنقفل عليها فهتبتدي تغلي مع نفسها حتى بعد ما العين وهتخلي المرته نفسها هتغمق اكتر من كده احنا لازم نطفيها دلوقتي وهقول لكم ازاي تخزنوها بعد كده في صندوق الوصف تحت دي كانت طريقة تسيح السمنة البلدي لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك سبسكرايب او وفعالي الجرس عشان يوصلك اي كل فيديو انا لك وشير علشان كله يستفيد ويعرف ازاي بنسيح السمنة البلدية سلام عليكم